Τι γνωρίζουμε για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των ναών που έχει μείνει μνημιώδης μέχρι και τις μέρες μας, τι ξέρουμε για τους διαφορετικούς ρυθμούς των αρχαίων ελληνικών ναών. Το μαθησιακό αντικείμενο αρχαίος ελληνικός ναός Είναι μέρος της συλλογή Ιστορίας του Φωτόνενδρου Μαθησιακών Αντικειμένων και ειδικότερα της υποσυλλογή Αρχαιότητα 1100 π.Χ. 4. μετά Μ.Χ. Αποτελεί μια διαδραστική δραστηριότητα παρουσίασης και αναπαράστασης ιστορικού υλικού, η οποία εστιάζει στις θεματικές των τεχνών και της θρησκείας, μέσα από ιδιαίτερα θεματικά πεδία όπως αποτυπώνονται και με τις συγκεκριμένε λεξεις λέξεις-κλειδιά. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάλογες διδακτικές διαφοροποιήσεις για κάθε βαθμίδα, με στόχους τον εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με τα γνωρίσματα και τους ρυθμούς των αρχαίων ναών και την κατανόηση της ακτινοβολίας της αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και της επιδράσεις της στη διαχρονία. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες, μέσα από επιμέρους ενότητες του κεντρικού μενού επιλογών, να γνωρίσουν επιμέρους στοιχεία της αρχιτεκτονικής των αρχαίων ελληνικών ναών. Η επιλογή και η εναλλαγή μεταξύ των επιμέρους ενότητων είναι στην ευχέρεια και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών.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 η οποία αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία του μαθησιακού αντικειμένου. Ειδικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στοιχεία για την έννοια του βομού και τη συσχέτισή του με τη γενικότερη ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των αρχαίων ναών, να μελετήσουν εισαγωγικό κείμενο για την κατανόηση της έννοια του ναού στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και πώς αυτή αποτυπώθηκε στην αρχιτεκτονική της αρχαιότητας να διακρίνουν τα κύρια μέρη του Αρχαίου Ελληνικού Ναού, να μελετήσουν την τυπολογία των ναών στη διάρκεια της αρχαιότητας, να διακρίνουν τα κύρια μέρη τους και να κατανοήσουν τις επιμέρους διαφοροποίησεις με την αξιοποίηση αντίστοιχων κατόψεων. Να γνωρίσουν στοιχεία των κύριων ρυθμών Αρχαίων Ελληνικών Ναών. Για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση ρυθμού μπορούν να μελετήσουν στοιχεία για την προέλευση και εξέλιξή του, να κατανοήσουν την ιδιαίτερη επινόηση της αναλογίας, να διακρίνουν την τριμερή διαίρεση, να εντοπίσουν και να συγκρίνουν τα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται σε κάθε διαφορετικό ρυθμό. Στην ενότητα των οπτικών διορθώσεων, δίνεται δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν στοιχεία και τεχνάσματα της αρχιτεκτονικής, τα οποία προσδίδουν τη μοναδικότητα των κτισμάτων και αναφέρονται στην καμπυλότητα γραμμών και επιφανειών, στην κλίση των κιώνων, στο πάχος των ηγωνιακών κιώνων, στη μείωση της διαμέτρου των κιώνων προς τα επάνω και την αντίστοιχη ένταση κοιόνων και την κλίση του θρηγκού. Τέλος, μέσα από φωτογραφίες και αναπαραστάσεις, επιμέρου στοιχείων, δίνεται δυνατότητα να γνωρίσουν την πολυχρομία των αρχαίων ναών, καθώς πολλά μαρμάρινα και πύλινα μέρη των ναών είχαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό χρωματισμό και να ανατρέψουν πιθανές στερεότυπες εικόνες. Στην ίδια κατηγορία μαθησιακών αντικειμένων και για τη βαθύτερη μελέτη των αρχαίων ελληνικών ναών και των ιδιαίτερων τύπων και ρυθμών, μπορούν να αξιοποιηθούν και τα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα.